לקחו מחומש אסוי ממייר עבור פרויקט אמנות וחתכו אותו לחמש חתיכות שוות. הסירו שתי חתיכות. נן לרשום את השארית שנותרה מהמחומש כשבע. נצייר מחומש. מחומש הוא צורה חמש צלעות. למבנה מפורסם של משרד ההגנה האמריקאי, הפנטגון, יש צורת מחומש ומכאן שמו. פנטה זה חמש ביווני ננסה לצאב קצת יותר טוב אולי כך צריך להתאמן את ציורי מחומשים הנה מחומש לא רע שיש זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש צבעות לכן הצורה נקרת מחומש צורה כזאת נחתכת לחמישה חלקים בקלות אם זה מרכז מחומש. זו חתיכה אחת, אלו שתי חתיכות, שלוש חתיכות, ארבע וחמש חתיחות. ענה דנינו שכולן זהות. נתון ששתי חתיחות הוסרו. תסירו שני חלקים. את זה כאן למעלה, וזה של ידו. מנקיד שנהיו את החתיכה הזו של ידה מבקשים שנרשום את השארית שנותרה מהמחומה ששלם כשבע אם כן כמה חלקים נשארו לנו? הנה אחד והנה השני והשלישי כלומר נשארו לנו שלוש חתיכות וכמה חתיכות היו בסך הכל? כמה חלקים היו במחומש בהתחלה נזכר שהמחומש חילקנו לחמישה חלקים נכון? 1, 2, 3, 4, 5 כלומר, המחומש הבנוי 5 צלעות ואותו חילקנו לחמש אם כך נשארו לנו 3 חתיכות מתוך 5 כלומר נותרו לנו 3 חמישיות מהמחומש שיצרנו 2 חמישיות מהמחומש שתי חמישיות וסו נשנה חמישיות אה תו אז אצובה לשנה